<تصفيق> سلام عليكم. اول مرة أظهر على الشاشة امي يا جماعه وحشتوني واحد زميلنا كلمني الكربراتير بتاعه بيجيب بنزين، فقلت له صور لي فيديو مكان الكربراتير مطحون ما بيجيب بنزين وصور لي وابعته لي على الواتس، فعلا لقيته بيجيب بنزين من مكان عرفته على طول مش أول مرة يحصل الموقف دوت وبيحصل كتير غالبا في الفيل تو وثري لأن الكربراتير بيحك في الفبر بتاع المنتور من كتر الاحتكاك الكربراتير بيدخل، فقلت له فك الكربراتير ويفك الحوض بتاع الكربراتير ويجيب اللزق اللي هو اتنين في واحد ويخلطهم ببعض ويسد مكان الفرن ده. فعلا الراجل عمل كده وسد مكان الفرم وركب الكربيراتير تاني وجي بقى عند مرحله الدواره مش عارف يدوره وبرضو الحركه دي بتحصل مع ناس كتير الكربيراتير بيفضى بنزين وما يعرفوش يدوروا لان الكربيراتير بيقول محتاج بيجمع ويحضر بنزين فبرضو قلت له يعمل ايه وسجل الفيديو وابعته لي وانا هوريكوا دلوقتي ازاي ادور الموتور بعد ما يكون الكربيراتير فاضي بنزين زي ما هنشوف اصحاب الفيدل 2 او الفيدل 3 او او اي سكوتر عموما الموتور الكرباتيل بتاعه بيحك في الموتور يتصرف ازاي في الحاله ديت لما الكرباتيل يدخل يلا متابع الفيديو اللي بتجيب بنزين يا دي اللي بتجيب بنزين استنى ما شغلتوش. صور. امم. شوية. اه. بعد كده ندور.